Glædelig jul. Vi har glædet os rigtig meget til at se jer alle sammen. Mm -hmm. Og det har ungerne også. Oh. Og det har vi også. Ja, det er bare skål og velkommen. Skål, skål. Ja. Ej, skal vi have an? Jeg tror vi skulle have kaldt ku. Nu hedder eller slå mig selv en mærejul. jul, det behøver du sgu da ikke. Det er noget andet med os, ikke Katrine? Ej, Patricia, hvor ser du godt ud. Ej, jeg er så glad for, at man komme. Det måtte du heller ikke. <laughs> Ej, nu. Ja, manden! Nej, den går ikke. Det skal være en hel manden uden har. Up, du skal have det for helvede. Smil, hej, hej. Det går da godt. Gør det. Selfie. Jeg gider ikke mere, jeg tager hjem. Ja, det gør vi også. Kom. Ja, det behøver altså ikke at blive problem, det her. Vi er rigeligt med sengtøj, ikke, Katrine? Og så blev de skilt. Men de siger stadig, at de er venner, selvom mormor synes at morfar, er at Røvhuler hedder hans nye kone.